ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أَشْتَاتًا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره